Eu sunt de biserică Ai aminut la top, enorias și enua asta e, asta e popa tanda A, asta e popa A venit și popa tanda cu lumină A coborât ușor din mașină M-a căutat pe mine avea A spus copilă, de și mie de la tine A spus popor nu să mai vii la mine A spus, că ca satane din cauza ca fac crime Pancat că cei care stu acolo nu ce spui, nu contează nicio frază. Vorbești cu Dumnezeu asta pot să fac și eu. Nu Nu pe tine asa, de fire Trebuie să fi și tu ca cei poți pe sti, a Nu cotează tu nu te, nu, nu mergi A venit acum si popasta. A venit acum și popatanda A venit acum și popatanda Prasă de pure tot A venit acum și popatanda A venit acum să ne pure gloata. A venit cu mașină să de top Șo o să ne bată la cap stop rog, Dar tu furi mai des decât Parlamentul Nu ca și ceșa Rup să Te vadă Vini și-ți dau cu banii ca la bancă Atun tu nu ești bacheri da. să ne iei Vii cu flore, vii cu ceai tu în mână, Alții nici măcar nu știu că de fapt e o foaie Ce scrie, ce scrie, prețurile, Pre. și-o oriune Pre. teorișul, bre, Pui e ce ești? e baie mormântare, baie e mai o a venit acum și popa tandare A venit acum și popa tandare A venit acum și popa tandare O roată repune totul A venit acum și popa Pure gloata. A venit cu mașina sa de top Show se ne bată la cap non-stop Popa Să-s oare dușmanii. să soare Cu mine în frunte Vine mine de pe torc. Ca cireașa de în